З метою посилення заходів безпеки в обласному центрі організовані тимчасові блокпости на в'їздах до Миколаєва. Не на камеру поліцейський говорить, переважно зупиняють автомобілі з номерними... ...знаками Донецької та Луганської областей. У водіїв перевіряють документи. На одній із автозаправок спілкуємось із водієм щодо встановлення блокпостів. «Звичайно, правильно напружена ситуація в Україні. Так повинно бути. Подивилися, так візуально і все пропустили. Могли не виробити. На цілодобове чергування в обласному центрі та населених пунктах регіону щоденно заступають понад 200 поліцейських, а також військовослужбовці, Нацгвардії та співробітники регіонального управління Служби безпеки. Серед першочергових завдань правоохоронців – забезпечення правопорядку, розкриття злочинів та профілактика правопорушень. Оперативне реагування на можливі загрози безпеці громадян. Посилене патрулювання є превентивним заходом для забезпечення публічного порядку та спокою мешканців регіону. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.